Олександра часто гуляє з дітьми у парку Чекмана. Каже, позитивно ставиться до облаштування нового туалету. Це дуже хорошо на самом якщо є туалети і можна кудись ходити, бо дуже часто дітей відводять в кущі, і це якось так воно не дуже гарно. Хмельничанин Анатолій вважає, у парку Чекмана є недостатня кількість туалетів. Якщо щось це будують, то може буде і хвати. Бо один там є, тут є другий, то може це охват. Для облаштування нової вбиральні місце у парку знайшли швидко, каже директор комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницького Олександр Буднарчук. Вирішили, що це буде доцільно біля, напроти, нового дитячого майданчика, який ми цього року вже до третю секцію добудували, тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день багато відвідують нас діток, велике скупчення там, і ми вирішили, що треба десь недалеко ставити. Тим більше, це прохідна алея центральна. Ми вирішили там збудувати. Перед будівництвом туалету, додає Олександр Боднарчук, отримали усі дозвільні документи, зважаючи на екологічну безпеку. Буде встановлена у нас система біоочистки, яка не завдає шкоди навколишньому середовищу. Будівництво нової вбиральні у парку Чекмана було заплановано у 2020 році. Телефоном розповів заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Додає, з міського бюджету взяли 350 тисяч гривень на облаштування модульної кабінки. Біля нового дитячого майданчика, який дуже насичений, дітками, людьми по суті не було куди людям сходити в туалет, тому власне вона тут буде розташована. Буде мати проточну воду, буде мати саптик, який буде відкачуватися в міру потреби. Власне, дві кабінки, об'єкти, які ми зараз будуємо, встановлюємо, обов'язково передбачають можливість користуватися людьми з обмеженими фізичними можливостями. Відкрити вбиральню планують до кінця цього року. Користування безкоштовне, зазначає чиновник. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.